عصيان مدني تعرف لما الورده قل عليك من شباكك وانت وحيد مهموم وقافل بابك ضلعك اعلن عصيان مدني ويا جراحك قرر يعزل فرحياتيما عن احزانك رخص الدمع رح متكلم قرر يهرب من سجانك من العين عمل الثوره ولبس الابيض اصل الاسود داب من وجعك شق الليل تيابه بعد لما شعاع الشمس تحرك رسم الحزن خطوط على خدك كركر يمكن تسمع صوت أنفاسك وهي بتصرخ صرخة أبكام عاجز إنه في يوم يتكلم واتم نفسك وافتح تاني بيبان أنفاسك شوف العتمة خرجت تجري من أحزانك أوعى تكفل تاني شباكك سيب الوردة تطل عليك وافتح ليها بيبان أحزانك اديها ثاني اكسيد كربونك وازرع ورده من افكارك واقطف ورده من مشوارك حرك مركب ساكنه في جوفك خلي الشط يسعمق مركب حمل فيها كل همومك على نار الوحده طولك اعمل هامش خارج الصفحه خلي الصفحه بيضه بلونك لون الشمس اصفر لكن لما بتدخل جوا الاوضه تبقى بلونك عمر الجزر مخلى البحر في يوم يجف عاجز يمكن لكن عجزك لازم يبقى طوق لنجاتك بص لغيرك وعطي أس يوم من حالك مهما المد زاد عن شطك سيب الوردة تطل عليك وافتح ليها ببان أحزانك اديها ثاني اكسيد كربونك وازرع وردة من أفكارك وقطف وردة من مشوارك هي الدنيا غير لحظة عيشها فرحه خلي البسمه هي شعارك مصطفى احمد فواز